Наш підрозділ у батальоні на Бахмуті Солоногрівку, так і безпосередньо на околицях міста Бахмуті. Скажу так, в... окупанти намагаються подавити та тиснути в і з ківночі Бахмуту, і з ківдня Бахмуту, і зафиксовані спроби шуму Бахмуту і в оба, як спроби він Бахмуту, і зафіксовані. Спроби е, суму Бахмуту і в моба, як е, спроби виглядають однозначно. провалом внести е, сьогодні ось е, сьогодні М -м, тактика ворога наступна. Зараз е, зайшли більш зготовлені підрозділи. Так, так сіна там дійсно, е, тьомбики е, і існя, вони керують ними з середня зараз професійні військові. Так <титут> Тому ситуація дуже поскладні і виходить тактика москалів наступна. Вони завдають маскованого артилерійського обстрілу на позиції, потім запускають відповідно свою піхоту на гарматне м'я. Буквально сьогодні вночі <кхух> був один з таких випадків, і ми, як артилеристи батальйону Свобода, завдали нисцівного удару, а саме нам подали інформацію, що дійсно йде штурм, готується штурм, і відбувається штурм. Ми прийняли всіх необхідних контрбатарейних дій. Внаслідок цього було знищено два міномети, розрахунки до тих мінометів та боєкомплекти безпосередньо до цих мінометів. Відповідно, артилерист їхній обстріл у нас зупинився, так як, так як по ним почався безпосередня робота і їхній наступ. Зазнав, зазнав так, зазнав права. Так, як тоді нація хлопців, які вже знаходились безпосередньо в цьому контакті в, в нашій піхотні підрозділи нашого батальйону, вони вже просто простолів як в кірі положили і скажу так, близько ну близько зводу близько три п'яти окупантів зміються, е, ну, а скажіть, будь ласка, от я чув про те, що все-таки ось цей розрив в числах, скільки ворог використовує боєприпасів, мають на вазі для артилерії, перш за все, і скільки має боєприпасів Україна, цей розрив був чималий, потім він скорочувався, і навіть казали, що десь місцями ми можемо вийти на паритет. Але, знову ж таки, це казали... І експерти, ну різні були думки різних людей. Скажіть, будь ласка, за вашою оцінкою, от ви артилерист, так наскільки я розумію. Чи ми до цього паратету перейшли, чи ще далеко до нього? І ворог все ж таки має перевагу, принаймні, в кількості снарядів? Е, ворог дійсно має перевагу снарядів. Так. Був момент, що їхні склади, їхнє покриття було порушки, і відчувався тоді голод, снарядовий голод. Тому що, дійсно було менше артилерійських обстрілів. Зараз, зараз кількість обставів збільшилися по нашим позиціям, і голоду, як такого, в них зараз не відсувається. Наші військи з нашого батальйону, це я думаю, що з інших підрозділів, це надзвичайно фахові бійці. І скажімо так, у нас по статистиці де кожна друга міна, це якщо ми говоримо про Інтерфаски якось стратегії, хоча це і важко назвати стратегією, то вони працюють по вже давно позастарілому рамку. Я можу коротко пояснити. Це коли вбирається квадрат, сектор 333 на 333 квадратних метрів, тобто квадратний, грубо кажучи, кілометр. І квадратний кілометр поділений на 3 на 9 квадрат. І кожен квадрат виходить з 333 на 333. І вони просто працюють на ошлі, без ніякого коригування, без нічого. Іде масовий артилерійський вал. За рахунок цього вони витрачають просто з ну, залізу, викидуючи в, ну, в землю. Але це настільки сильний вал, що ну, ну, це відчувається дуже сильно. Відповідно, наші підрозділи, ми працюємо більш точно, ми працюємо обов'язково з коригуванням і наша... Наша кожна міна має попадати безпосередньо в ціль і наносити ворогу сутєвих страд, сутєвого знищення. Ось ну так як кожну міну ми, ми намагаємося робити і до цього йдемо. Але наразі можу сказати так, що ну в нас кожна друга міна, вона трапляє і наносить безпосереднього знищення, і, і наносить збиток ворогу. Вибиток непоправний. Вони, хоча вони і не цінують своїх бійців, своїх фундаментів, а кидають як гарматне м'ясо, то все ж, чим більше гарматного м'яса ми знищимося, тим менше його буде подати. Я запитаю, ну, два питання в одному, але дуже коротко. Я їх сформулюю. Закінчився Рамштайн. Ми вже одержуємо гарантовану певну допомогу. Про танки ще йдуть перемовини, хоча, знову ж таки, є заява про те, що це вже домовлено, але тепер треба подумати, як це подати людям. Ну, я думаю, що вас точно такі зволікання там не радують. Зараз в найгарячішій точці фронту, ну, власне, Бахмут, Соледар. І навіть в Росії визнають, що ця допомога від наших партнерів, вона значно ускладнить діяльність армії Росії на війні, про це сказав їхній Дмитрій Медведєв, що буде нам дуже непросто, ну це так м'яко кажучи, розумієш, що... скажіть будь ласка, чи очікуєте ви це? Я думаю, що ви ознайомилися з переліком того, що можна одержати. особливо мені радують ці снаряди, які летять на 160 км, це зліт прекрасно. чи ви ознайомилися з цим переліком і що б ви найбільше хотіли бачити з того всього сьогодні в Бахмуті, що могло б вплинути на хід бойових дій і добряче збити пиху і вагнерівцям, і цим от Частково мобілізованим росіянам, будь ласка. В нас є свої задачі. Ми ці задачі виконуємо тут якісно. Основна наша задача полягає в тому, що це оборона, оборона України, оборона відносно зараз мирних міст. Щоб далі намово не просувалося. З тим, що відбувається на Арамстані, я ну, до кінця не буду в мене часу, щоб перехати повністю цей протест, що зараз відбувається. Так, загальний сліток поглядав, що по танках поки питання на паузі, 에, озброєння наразі звичайно хотілося більше, однозначно хотілося б більше. І нам, як артилеристам батальйону свободу, безпосередньо потрібні міни, нам потрібні міни, нам потрібні нові міномети, прицільність міномети, поки вже навсі. А скажімо так, озброєння, те, що потрапляло до нас. Воно потрапляло, озброєння те, що має потрапляти до нас, бо потрапить до нас і нанесе свого враження. Не десь свою стіль, ворогу ворога, а ось своєму Нам потрібні снаради, потрібні мінометри. А ми свою роботу будемо робити. Більше, Я, розумію, що напереду... Я розумію, що Ви... на луі... А, будь ласка, я просто трошки вриватися зовсім, тому я думаю, що вже завершили. Я останній запитав. ласка. Я розумію, що на нулі не просто а дуже важлива підтримка тилу. Це і ротація, це і боєкомплекти і інші засоби необхідні. Ну, як були морози, скажімо, були потрібні і одіяли, і ось ці хімічні грілки, які допомагали нашим бійцям, ну які на жаль не завжди були під рукою вчасно. Але ця підтримка тилу дуже потрібна е, сьогодні. Вона є і в ротації, і в підсиленні особового складу, і в допомозі інакше, яка потрібна. Ну окрім зброї, теж яка потрібна і багато всілякої. Чи відчувається це, і чи ви розумієте, що вперше спиною в тил ви стоїте міцно під бахмутом? Будь ласка. Тил відчувається, так. Ми так, розуміємо, що тил у нас сильний, і підтримка України українців однозначно є, і забезпечення теж є. З приводу того, що хлопці тут зараз так, не варто, тобто, це приховувати, хлопці вистою. Я ми, ну звичайно, пошакал, але все рівно з єдиною гібелью і каталії, це теж не дуже просте делі. Тому рота і так вони потрібні, але це мають бути на ротальці обов'язкового навчання, бо і морально-психологічного совіду, і фізично готові. Адже якщо людина абсолютно не підготовлена кинути в дані умови, які є зараз тут. Буде для людини, це ніхто не стараться. Це пітанічні зусиль. І хлопці, ті, що зараз знаходяться під Бахмутом, під Солойдаром, на південних околицях Бахмута Рянів, коли до Зорянів, то самого нападку. Це ті сани України, ті сани Збройних сумків, та